Candaluria cu Simona Halep, la Miam, a fost huiduit de fan i-a primit avertisment de la arbitru video. Simona Halep a fost huiduit la miami. În gameul 4 al setului decisiv cu Oceane Dodin, locul 98 ta Halep a aruncat cu racheta de pământ. Publicul a huiduit-o pe românc, iar Simona a primit sub linierei un avertisment din partea arbitrului de scaun, în meciul câtigat chinuit, 3 la 6, 6 la 3, 7 la 5. Simona Halep a avut parte de un meci cu multe probleme în turul 2 de la Miam, în duelul cu Oceanet Dodin. Cea mai bun juctoare a lumii a clacat nervos la captul celui de al subliniere a al setului secund. Simona a dat cu racheta de pământ, după ce subliniere i-a pierdut pentru a doua oară serviciul în actul secund. Halepa a condus cu 2 la 0 subliniere-i cu 4 la 2 dar nu are o subliniere IT se subliniere i consolideze breacul.